נגיד שיש לנו שדה מגנטי היוצא החוצה מהמסך. העיגולים החומים הקטנים האלה מראים לנו את קצה התווקטורים היוצאים החוצה מהמסך. בשדה המגנטי הזה יש לי את המוליך הזה בצבע שמנת. בתוך המוליך הזה בצבע שמנת יש לנו מיטן Q. רשומת יתר הדברים. זה השדה המגנטי B היוצא החוצה. נגיד שאני לוקח את כל המוליך הזה, ונגיד שהמוליך חופף לשדה המגנטי במחק L. נגיד שהשדה המגנטי מסתיים כאן וכאן. נקרא למרחק הזה כאן, מרחק L. רשמתי זה בצורה קצת מוזרה, אבל אתם מבינים. מכאן לכאן זה L. יש לנו את הזה בתוך סוג מסוים של מוליך, זה חוט מוליך. השדה המגנטי יוצא החוצה מהמסך. במצב הזה אפשר להגיד שאין מתח בין קצות המוליך. מה קורה? אם יש לנו מטען במנוחה בתוך שדה מגנטי לא קורה כלום, נכון? כי הכוח שמפעיל שדה מגנטי על מטען שווה למטען כפול המכפלה הווקטורית של מהירות המטען עם השדה המגנטי. אם המוליך בבנוחה ואין מתח בין קצותיו, מהירות המיתן שווה ל-0. אם המהירות שווה ל אנחנו יודעים שהערך המוחלט של המכפלה הווקטורית הוא אותו הדבר. המיתן Q גודל סקלארי, אז רק Q כפול הערך המוחלט של המהירות, כפול הערך המוחלט של B כפול סינוס תטא. במצב הזה כל דבר במישור הזה הוא מעונך לשדה המגנטי הזה ארכן הזווית בין השדה המגנטי ומהירות כלשהי במישור הזה היא 90 מעלות אין מלי להתעסק עם סינוס תטא הוא שווה ל-1 אם גודל המהירות שווה ל-0 הערך של המהירות שווה ל-0 השדה המגנטי לא יפעיל שום כוח על הניתן הזה לא קורה שום דבר מעניין נעשה ניסוי קטן מה יקרה אם אני אניע את החוט המוליך הזה אם אני וי אני לוקח את החוט הזה ואני מזיז אותו שמאלה במהירות v. החוט כולו זז שמאלה. כל החוט זז שמאלה, גם המטען הזה שבתוכו זז שמאלה במהירות v. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. המטען השמאלה במהירות שגודלה v, עכשיו אנחנו יכולים להפיל את מגנטיות, אנחנו יכולים להפעיל את הנוסחה הזאת. מה יקרה למטען שבתוך המוליך? הכוח מופעה למ�ען ישווה למטען כפול הערך המוחלט של המכפלה הווקטורית של המהירות עם וקטור השדה המגנטי, זה אומר שיפעל כוח מסוים. עכשיו כבר לא 0. אנחנו מניחים שגודל המהירות לא 0, ואנחנו גם מניחים שהמיטען אינו 0. מה של הכוח על המיטען? את כלל יד ימין על המכפלה הווקטורית. הכיוון יהיה כיוון התוצאה של המכפלה של V B. שימו את העצמה המורה שלכם בכיוון המהירות, אני צריך להסתכל על יד א� await מין שלי, כדי לוודא שאני טועה, שימו את העצמה המורה שלכם בכיוון המהירות, שימו את ההמא� 듯 כיוון המגנטי, puisque צאחר חוץ המסך, על 건데 ההמאש時候 יצטרךvelldepה חוץ מהמסך, שתי עצבות הנוספות שלכם יעשו משהו כזה, כאילו שאתם יורים ברובה. לאיזה כיוון יצביע האגודה שלכם? האגודה שלכם יצביע לכיוון מעלה. זה כף היד, וזה האגודל. זאת יכולה להיות הציפורן, הציפורן של האגודל, הציפורן של האמר. זה כיוון המהירות. אצייר את זה בצבע מתאים, המהירות היא בכיוון הזה. השדה המגנטי יוצא החוצה מהמסך. על כן הכוח על המיתן הזה, המופעל על ידי השדה המגנטי, יהיה בכיוון של האגודל שלכן. זה הכיוון של הכוח הפועל על המיטן. מה יקרה? ישנו כוח שקול על המיטן בכיוון הזה. המיטן ינוע כלפי מעלה, נכון? כשמתחילה תנועת המוליך, אפשר לדמיית שיש פה מיטנים רבים, נכון? אם יש לנו הרבה מיטנים ואנחנו מניעים את המוליח כולו, כל המיטנים האלה ינוע כלפי מעלה. איך אנחנו קוראים בכמות של מיטנים הנעים לאורכות מוליך זהו זרם שעוצמותה תלויה, בחיה העבר המתח שעfill למראה, הנעה wykל שנייה בחיים של חישובי is אפשר לראות שכשמניעים מוליך דרך שדה מגנטי, או מניעים שדה מגנטי דרך מוליך נוצר זרם מדובר על יחסית של מוליך ושל שדה מגנטי כשמניעים מוליך דרך שדה מגנטי או ההפך מושרה זרם במוליך זרם מושרה במוליך וזה בעצם עיקרון הפעולה של מחוללים, גנרטורי. אם משתמשים בפחם או בכיתור או בכוח הידראולי, זה מסובב את המחוללים האלה ומשרה זרם. נעשה מספר סרטונים בנושא הזה. ככה אנחנו מקבלים חשמל מיכל מקורות האנרגיה השונים האלה, המסובבים טורבינות. נחזור למה שעשינו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם המטען מתחיל מנקודת ההתחלה, נגיד שהמיתן נמצא כאן, הוא מתחיל מהנקודה בשדה המגנטי, מתחיל להשפיע על המוליך. כמה עבודה עושה מופעל המופעל על ידי השדה המגנטי על המיתן? מה זה עבודה? עבודה שווה לכוח כפול מרחק. כאשר הכוח הוא באותו כיוון של המרחק, נכון? כוח כפול מרחק, אני לא רוצה להתעסק הרגיין וקטורים, עליהם להיות באותו הכיוון. כמה עבודה נעשית על למיתן? העבודה שווה לכוח הפועל על המיתן כפול המרחק. המרחק הזה L, בסדר? עד הרגע שמיתן מגיע לכאן, פונקציית שום סדם מגנטי, סדם מגנטי מפסיק לעבוד על המיתן. העבודה שווה לכוח כפול המרחק. הכוח עוזה, קן למעלה. המיתן Q, בישר כן רווח, מחפלה וקטורית של V ו-B. כפול המרחק, המרחק הוא גודל הסקלר, אז אפשר לרשום אותו מיקדים, נכון? המיטען q כפול l כפול המקפלה והטורט של v in b, המיטען q כפול המקפלה והטורט של v in b כפול המרחק, זאת העבודה שבוצעה. מהי כמות העבודה ליחידת מטען? זאת העבודה שנסתה על המטען הזה? אבל נגיד שיש لنا מספר מטען, מהי העבודה הנסת ליחידת מטען? עבודה ליחידת מטען, אנחנו יכולים לחלק את שני הגפים במטען. העבודה ליחידת מטען שווה לזה חלקי המטען. זה שווה למרחק כפול המכפלה הווקטורית של המהירות בה מושכים את המוליך שמאלה עם המגנטי. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. מהי העבודה ליחידת מטען? יחידת העבודה היא כיחידת האנרגיה, נכון? ג'אול. יחידת המטען היא קולון. מה זה ג'אול לקולון? בזה ג'אול לקולון. ده شبل فولت. فولت لج'אול לקולון. alkana mitanim ele yatkhilu lanu ba kivan hazza ke ilo shesh matakh ben kotsot al mulikh, ke כלומר, בעצם יש לנו סוג מסוים של אפרש פוטנציאלים בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, אשר גורם לזרימת זרם. נניח שאתם אפילו לא יודעים שישנו כאן שדה מגנטי, אתם רק רואים שזורם זרם. הייתם מסיקים שישנו אפרש פוטנציאלים כאן, נכון? כשאנחנו עוסקים בזה, אנחנו יודעים שמתח זה אפרש פוטנציאלי. זאת אומרת שלמיתן יש אנרגיה פוטנציאלית גדולה יותר, וזאת הסיבה שבגללה הוא נע. אבל קשה לתפוס שישנה אנרגיה פוטנציאלית גדולה יותר כאן. היא נוצרה רק עודות לשדה המגנטי בהקשר הזה במקום לדבר על יצירת הפרש פוטנציאלים בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת אם השדה המגנטי פועל על המוליך, הנאה וגורם מדברים על כוח אלקטרומניה כוח אלקטרומניה היחידות של הקאם הן עדיין ג'או לקלום וכל דרך בה מנתחים חשמלי זה אותו דבר כמו מתח או פוטנציאלים אבל זה נראה משהו בל אופי קצת יותר אקטיבי, זה נראה שהשדה המגנטי הזה מפעיל כוח על המוליך הזה וזה גורם לזרם. על כן קוראים לו כוח אלקטרומניה, אנחנו יכולים להגיד שהכוח אלקטרומניה או המתח בין הנקודות האלו כי זה בעצם אותו הדבר שווה לאורך המוליך הנמצא בתוך השדה המגנטי כפול. המחפלה, הווקטורית של המהירות בה מושכים את המוליך, עם השדה המגנטי. בואו נציב מספרים. נגיד שעוצמת השדה המגנטי היא שני טסלה. גודל המהירות שמאלה שלושה מטר לשנייה. ומה נקף? נגיד שלמוליך יש התנגדות מסוימת. נגיד שיש לו התנגדות... של שישה אוה. יש לנו נגד אום של שישה אוה. התנגדות של מוליך חן לחן היא שישה אוה. בכל מוליך יש התנגדות כלשהי. מהו הכוח האלקטרומגנטי? רגע, נגיד שנרחק קזה 12 מטר. הכוח האלקטרומגנטי, המשורר במוליך, אל ידי השדה המגנטי. שווה לאורך המוליך שבתוך השדה המגנטי 12 מטר כפול, כשאנחנו מדברים על מכפלה וקטורית אנחנו יודעים שהמהירות מעונכת לשדה המגנטי, אנחנו לא צריכים להתעסק עם סינוס תטא, היא תטא שווה ל-90 מעלות, אנחנו מתעסקים רק עם מערכים ומוחלטים, זה 12 מטר כפול המהירות שהיא 3 מטר לשנייה כפול עוצמת השדה המגנטי שהיא שני טסלה, הקאם הוא 12 כפול 3 כפול 2 וזה כפול 6 וזה 72 וולט או 72 ג'או לקולון. תגשנו את המתח הזה או הכוח האלקטרומניה הזה הנגעת של 6 נכון? המתח שווה ל i או הקאם שווה ל i אז הקאם... חלקי ההתנגדות, אם אני לוקח את הקאם ומחלק אותו בהתנגדות, בשישה אום, אני מקבל את הזרם הזה, נכון? קאם, חלקי ההתנגדות, שווה לזרם. מחלקים 72 וולט או 72 ג'הול לקולון, בשישה אום, ומקבלים שהזרם הזורם במוליך הזה, הודות לקאם, הודות לשדה המגנטי, שווה ל-12 אמפר. נגמר לי אין זמן. נתראה בסרטון הבא.